ये तो आग... जी सर सीक्रेट न्यूज़ असल जो कब्जा माफिया और टाउट माफिया ना इसको क्लब से फारक है हम इसे जीतेंगे तो हमारा वोट है इन टैन साहब के साथ मौजूद है इस वक्त ये जी सर सीक्रेट न्यूज़ السلام علیکم ناظرین بسم اللہ ناظرین یہ پروگریسو فرنٹس کے پریزیڈنٹ بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پریس کلب کے الیکشن چل رہے ہیں تو یہاں پہ موجود ہیں تو ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو جی بابر ڈوگر صاحب بتائیے گا ذرا کیا سوچتے ہیں سر جی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے یہ الیکشن لیکن بعد الیکشن لڑ رہے ہیں تو جب الیکشن لڑتے ہیں تو پھر مقابلہ بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہمیں چونکہ ہمارا ایک الائنس ہے پروگریسو کا فرینڈز کا جو ایک بڑا میجر گروپ ہے تو ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے جیتیں گے آپ پر امید ہے جی بہت زیادہ پر امید جی یہ عبد المجید ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا ساجد صاحب کیا صورتحال ہے پر امید ہے بہت اچھی صورتحال ہے ہم پروگریسو اور فرینڈس کا بڑا مضبوط اتحاد ہے پچھلے سال جو ہم الگ الگ لڑے ہیں تو بارہ ہمارا ووٹ تھا اور یہ جو باقی گروپس بنے ہیں یہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے تو ہمارا ووٹ انٹیکٹ ہے اور چونکہ ہم لوگوں نے پہلے سرو کیا ہوا ہے میں بھی سیکریٹری رہا ہوں ڈوگر صاحب بھی سیکریٹری رہے ہیں اور ہمیں چیزوں کا پتہ بھی ہے کہ کہاں سے کون کون سی مسائل ہیں اور ان کو حل کیسے کرنا ہے جی بہت شکریہ پروگرسو فرنٹس کے قاضی طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو پریس کلب کے انتخابات کے حوالے سے سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورت ہے اور یہ کتنے پر इसमें अपनी जीत के हवाले से देखिए इस बार जो है ना वोटर ने फैसला किया है कि कम अज़ कम जो कब्ज़ा माफिया और टाउट माफिया ना इसको क्लब से फारग करना है और इसके लिए दो बड़े ग्रुप जो थे जो बड़ी पॉजिटिव अपनी शोरत रखते थे उन्होंने क्लब को एक मिसाली बापकार क्लब बनाने के लिए आपस में अलाइंस किया है प्रोग्रेसिव और फ्रेंड्स का तो आप देख ही चुके हैं मेरे ख्याल में इससे पहले मेरे मैंने कहने की बात ही नहीं कि जो रिजल्ट है वो नाजन हम ये डेमोक्रेट्स ग्रुप جو پریس کلب کے انتخابات ہو رہے ہیں تو رائے اسنین صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس وقت تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور یہ اپنی جیت کے حوالے سے کس قدر پر امید ہے جیت اور ہار تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے ہم لوگوں نے کے ذمہ جو کام تھا ایفرٹ کرنا لوگوں سے رابطہ کرنا ہم نے وہ کیا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کمل قلم کل, قلم مزدور اس وقت بہت زیادہ اویئر ہے اور قلم مزدور اپنے حق میں ووٹ دے گا اور اگر قلم مزدور اپنے حق میں ووٹ دیتا ہے تو قلم مزدوروں کی آواز صرف اور صرف ڈیموکریٹس ہے اور انشاءاللہ ڈیموکریٹس کی جیت ہوگی تو کیا آپ کرنا چاہیں گے جیتنے کے بعد قلم مزدوروں کے لیے بہت کچھ کرنے والا ہے جی انشورنس کے معاملات ہیں ایف بلاک ہے فیس کے معاملات ہیں بے شمار معاملات ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے تنخواہیں کلم مزدوروں کی نہیں ملتی ہیں اداروں میں جی امپورٹنٹ میٹر ہے آپ اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ دوسرے پینل کے اندر جو لوگ بھی ہیں وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یونینز کا پٹاخا رکھا ہے تو ان اللہ ہم آئیں گے ہمارا تو شروع سے ہی یہ مطالبہ تھا کہ پریس کلب کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مالکان کی پاکٹ نہیں بننا چاہیے اور آپ دیکھ لیں ہمارے مخالف جو بھی امیدوار ہیں ایک سیاسی جماعت کا کینڈیڈیٹ ہے اور دوسرا ایک ادارے کا کینڈیڈیٹ ہے تو قلم مزدوروں کی حقیقی آواز تو ہم ہی ہے بہت شکریہ سر شاہ صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں الیکشن میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیما گیمی انتخاب کی پریس کلب کا الیکشن چل رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ پرجوش ہیں تو اس حوالے سے ہم فیاض شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس قدر پر امید ہیں جی بسم الرکمان شکریہ آپ نے خدمت کا موقع دیا دیکھیے آج تک تقریباً 15 بیس سال سے الیکشن تو خیر چلتے ہی آ رہے ہیں گیارہ سال ارشد انصاری پریس کلب کا ممبر رہا ہے یعنی پریزڈنٹ رہا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحافی کالونی میں کتنے ظلم و زیادتی ہیں اور دو دو تین تین چار چار پلاٹ ایک ہی گھر کو گئے ہیں ایک چہرہ دے کے دو چہرے دے کے اب لوگ بھی تھک چکے کہ نیا چہرہ سامنے آنا چاہیے اس لیے روزنہ پاکستان سے میاں ہرون رشید سب جو پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں اور ان کے جنرل سیکریٹری ہیں رائے سر سابق سابق سیکٹرو بھی رہ چکے ہیں اب جناب میاں اور رشید صاحب کا جی پہلا اپنا الیکشن پہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اس کے لیے نا میاں صاحب نے کافی سٹرگل کی ہے کہ جناب پہلے چہرے جو ہیں ایک جگہ پہ اسٹیپ پہ جو لوگ چلتے تھے اب ان کو بے نقاب کر کے جن لوگوں کے جو پلاٹ کے جو حق ان کو جی سر السلام علیکم ناظرین یہاں پریس کلب میں موجود ہیں جہاں الیکشن چل رہا ہے پریس کلب کا یہ دو بائیس پریس کلب لاہور کا الیکشن چل رہا ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں جاوید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جرنلسٹ پینل کے پریزیڈنٹ ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور یہ اپنے بارے میں کتنے پر امید ہیں جی دیکھیں میں تو اپنے بارے میں پر امید ہوں ہی اور اللہ کا کرم ہے اپنے پینل کے بارے اپنے پینل کے بارے میں بالکل بہت پر امید ہوں اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ہمارا جو جرنلسٹ پینل ہے جرنلسٹ گروپ ہے جی یہ اس کی بڑی طویل ہسٹری ہے اور اب بھی یہ چوتھا سال ہے جب ہم دوبارہ عوام کے ساتھ اپنے, اپنے, اپنے, اپنے ووٹرز کے سامنے آئے ہیں اور پچھلے تین سال سے لاہور کے جو صحافی ہیں وہ ہمیں مینڈیٹ دے رہے ہیں ہمیں منتخب کرتے آ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ہر بار جرنلسٹ گروپ کو منتخب کرتے ہیں اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ پرفارمنس ہے دیکھیں یہ کوئی ایک ایسا یہ کانسٹیچوینسی ایسی ہے کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جی بال صحافی ہیں جو شعور پھیلاتے ہیں جو آپ کو خبریں عوام کو خبریں دیتے ہیں